طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحابة الرحمن أكمل طريق قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام قال ربنا عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله كل نبي كريم أرسله الله عز وجل جعل معه الكثير من المعجزات والآيات إلى قومه لتكون دليلا على صدق دعوته وليتحدى بها المكذبين الكافرين من قومه فتكون معجزاته خارقة للعادة لا يستطيع أي إنسان فعلها وأن يأتي بمثلها فيظهرها الله تعالى على يديه فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان بنو إسرائيل تحت حكم فرعون وقد استعبدهم وأذلهم فكان يستحيي نساءهم، ويقتل أبناءهم، ويعذبهم عذابا شديدا، فسيدنا موسى عليه السلام دعا قومه إلى الإسلام وعبادة الله جل جلاله، الواحد المبين، فأنكر قومه دعوته، واشتدت غلظتهم عليه، وازداد تكذيبهم له، وزاد عتو قائدهم فرعون، فكانت شدة كفرهم سببا في أن الله عز وجل أنزل على نبيه موسى أكثر من معجزة حتى يؤيده بالعديد من المعجزات ليصدقه قومه ومن الأسباب التي جعلت سيدنا موسى عليه السلام له معجزات كثيرة جهل قوم فرعون الذي كان أعظم من جهل سائر الأقوام وكانوا يمارسون أمورا عديدة يسحرون بها الناس ليصدقوا فرعون. ولقد خص الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام بتسع معجزات خاصة دون غيره ففي قول الله عز وجل من سورة الفرقان قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وقال ابن كثير رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى بعث موسى عليه السلام بتسع ايات بينات وهي الدلائل القاطعه على صحه نبوته وصدقه فيما اخبر به عن الله عز وجل وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وعصا موسى عليه السلام كانت من المعجزات الباهرات التي أيد الله عز وجل بها موسى دليلا على صدق نبوته ورسالته فكان لها ثلاث معجزات كان يضرب بها الحجر فيخرج الله عز وجل به ماء ويضرب الماء فيصبح حجرا ويلقيها في الأرض فتصبح حية تسعى وذلك بقدرة الله تعالى قال عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أما المعجزة الثانية لسيدنا موسى عليه السلام وهي اليد التي تخرج بيضاء منيرة مشرقة تتلألأ كالقمر من غير مرض ولا سوء ولا علة قال عز وجل واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أما المعجزة الثالثة وهي السنين التي أعطاها الله عز وجل سيدنا موسى وهو إنزال القحط على بني إسرائيل ونقص الثمرات ذلك أن الأرض تمنع خيرها وما يخرج يصاب بالآفات والجوائح قال الله سبحانه وتعالى لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وهذه المعجزة هي غضب من الله عز وجل على بني إسرائيل أصابتهم من الجدب والقحط بسبب قلة مياه النيل وانحباس المطر عن أرض مصر أما المعجزة الرابعة وهي أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام عندما لحق به فرعون وجنوده بأن يضرب البحر بعصاه، فإذا بالبحر ينقسم إلى اثني عشر طريقا يابسا، فكان نجاة له ولمن آمن معه وهلاكا لفرعون وجنوده، قال الله سبحانه وتعالى، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومن المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام وكانت من الغضب على بني إسرائيل ومنها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فمعجزة الطوفان هو المطر الشديد الذي تسبب في فيضان النيل وإغراق الزرع والبيوت ومعجزة الجراد وهي حشرات تطير تأكل الزرع وتفسده ولا تكتفي بقوت الإنسان بل تتعدى أيضا إلى طعام الحيوان ومعجزة القمل وهي عبارة عن دابة صغيرة تصيب الطعام فتتعدى إلى الأجساد ومعجزة الضفادع ملأت هذه الضفادع أرض قوم فرعون حتى أفسدت عليهم زرعهم وأزعجتهم كثرة ضجيجها حتى أصبحت حياتهم معها شاقة ولا تحتمل ومعجزة الدم وهو عبارة عن مرض أصيب به مثل الرعاف والنزيف وقيل إن عذاب الدم كان بتحول ماء النيل إلى دم حتى إنه تسبب في موت الأسماك كما أنه أصبح لا يسقى منه قال عز من قائل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاللهم إنا نعوذ بك من سخطك وعقوبتك ونرجو رحمتك وعفوك وغفرانك ربنا نسألك جنتك ونخشى عذابك ونارك فوفقنا ربنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة